Hæ, hey, Salver Kristjana Kissrudóttir heiti ég og er 64 ára og ég er háskólakennari og kenni á mennta við sindast við Háskóla Íslands og kenni þar verðandi kennurum og starfandi kennurum að nota upplýsingatakni í skólastarfi. Og ég er fædd og uppalinn í Reykjavík, bjóð fyrst á Óðunnsgötunni, fyrstu ár æðininnar og síðan flytti ég í Lauganesind, það sem ég úlst upp. Og fyrir utan nokkur útlaga ár í Kópavogi þá hef ég búið í Reykjavík allt með líf. Ég hef tekið þátt í starfi Píradalu frá byrjun, alveg frá því að við hitust á undirbúnaðsfundum. Marg mörg, mörg okkur komu úr svona tölvuheiminum og mörg í, í og svona áhuga mannarshyfingum af um opið samfélag og opna tækni og, og að gera breytingar á höfundarétti og það er hluti sem standa mér ennþá mjög nálægt. Stefnumál mín eru tengja svolítið, með, þau sem ég legg mestan áhersla og tengja svolítið mikið mínum starfsvettvangi. Það er að við reynum að búa samfælið okkar undir þessa breytutíma þegar vinnan verður alltaf því séu á myndi heldur hún núna, og hvernig við deilum þeirri vinnu og gerum til með annars form, eins og til dæmis form sem eins og borgaralun. Og annar stefnumál sem ég set mjög áttin er að við höfum sem, sem greiðast aðgengi að upplýsingum og mentun og öðrum efni við sem við þurfum fyrir okkar vinnu og þekkingar leit. Og þar er, þá er ég sérstaklega að höfða til þess að við höfum aðgang efni sem er ekki í þessu hefðbundna hugvindaréttara umhverfi. Heldur erum við með opnum hugvindarleifum eins og við sjáum hvað það hefur gerbreytt hálfuheiminum að hafa aðganga af opnum hugbúnaði en við þurfum líka að gerbreyta menntun með því að hafa aðgang af opnu menntaefni. Menntaefni sem að fólk getur deilt og afritað og endurblandaða vild. Þegar við erum að fara inn í samfélag það sem að þetta verður það mikilvægasta um það, hvernig við getum búið til okkar afurðir, hvort sem að það eru stafræðnar afurðir eða eitthvað sem við skupum með og þrývita prenturum eða öðrum tæknilausnum í framtíðinni.